Доки тебе стереже твоя спрага, Доки тебе тримається віра, Сонце рухається з точністю птаха, І час підбирається з обережністю звіра, віра. Вітчизни, пізня вокзальна облава, Теплі руки, грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа щеняти, Що виривається з нічної облоги. Виривайся, виривайся з ночі й туману, Вигризай з невіру та безнадію, я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну, наскільки зумію. Я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь, Всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність. Лишай ні з чим їхню підлу варту, оминай розставлені вміло пастки. Варто битись і підводитись варто, якщо по тому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою, або розриватися, як ручні гранати. Серце має заливатися кров'ю і переганяти її. Переганяти. Кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості. Щось із тобою повинно статись. Щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш. Доки вихоплюєш, доки полюєш. Доки ти все це в собі тримаєш, доки... Ненавидиш, доки любиш.